Ennek, a, ennek az előadásnak az a célja, és az a kitűzött cél, egy kicsit áttekintsük azt, hogy a jelenlegi orosz-ukrán konfliktusban mik azok a leginkább égető jogi kérdések, amikről sokat lehet hallani, amelyek meghatározzák azt, hogy, hogy amelyek valamiféle hatást gyakorolnak a nemzetközi jog jelenlegi rendszerére, Ugye egy fegyveres konfliktus mindig egy tragédia, különösen a részvevők szempontjából, ugyanakkor a nemzetközi jog fejlődése szempontjából ezek mindig fontos dolgok, ugyanis a vonatkozó jogi szabályok, amiknek a betartása vagy benemtartása gyakran persze kérdésé válik. Tehát ez mindig ilyenkor egyfajta ilyen nyomást, ezt alá kerül, és utána az ilyen helyzetekből levont vagy levonható következtetések jelentős mértékben hozzájárulnak a nemzetközi jognak, a különböző nemzetközi intézmények működésének a további fejlődéséhez. És már most az orosz-ukrán konfliktus kapcsán is nagyon sok esetben látjuk azt, hogy bizonyos többé-kevésbé régóta működő intézmények ebben a kérdésben bizony új működési dinamikát kapnak. És ugye ilyenkor mindig azt láthatjuk, hogy egyes intézményeknek a működése ilyen-olyan problémákkal küzdik, ezt, mint említettem, minden egyes fegyveres konfliktus egyfajta, tragikus ugyan, de mégiscsak egyfajta törést tesz, hogy nyomáspróba a nemzetközi intézmények, nemzetközi szervezetek különböző testületek működésének. És Nagyon-nagyon hát sok, sok ilyen intézményt vizsgálhatnánk szervezetet, ebből nyilván a legfontosabbakat fogjuk. Az első dián alapvetően szeretnék egy áttekintést adni, hogy miről is fogok beszélni a következő időszakban. És rögtön az aján láthatjátok, hogy elhelyeztem egy olyan hivatkozást is, ami a saját honlapomon egy külön rész, ahol a, az ukrajnával kapcsolatos dolgok, az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatos dolgok a honlapomon így gyűjtő jelleggel is megjelennek. Tehát itt rögtön például nagyon sok mindennek kicsit részletesebben utána lehet olvasni, akit érdekel, amiről mondjuk itt az előadáson beszélni fogok. Uh, és hát itt természetesen ez folyamatosan bővül ez a, ez a gyűjtemény, ahogy a, az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban uh, különböző témákról itt-ott beszélek, írok valamit, ami releváns. Ugye, mint említettem, nagyon sok érdekesség is fölmerül, és majd látjuk az egyes témáknál, hogy, hogy mik azok a szakmai szempontból érdekes dolgok, amik miatt érdemes kifejezetten odafigyelni erre a konfliktusta is. Ugye, mint látjuk, itt néhány témát felsoroltam, ebből az egyik a legelső, a különböző a fegyveres erő alkalmazásával kapcsolatos helyzetekben a nemzetközi, vagy különböző területeinek a, a vizsgálata, a látványos, már egyértelműen kijelenthető problémák, hiányosságok számbavétele. Majd utána néhány intézményről, legfontosabban ugye a Nemzetközi Bíróságról, illetve a Nemzetközi Büntetőbíróságról fogunk beszélni, hogy ezek mit tesznek ebben a konfliktusban és milyen nyitott kérdések merültek föl az eddigi tevékenységeik során, milyen esetleges újdonságok, érdekességek történtek. És a végén, amennyiben az idő megengedi, akkor egy picit mindenképpen szeretnék a konfliktus európai kapcsolódásairól beszélni. Ezek, mind a, ezek mindegyike igazából valahol minket is érint. Ugye az Európa tanácsban, Oroszország Európa tanácsban betöltött tagsága, illetve most már annak megszűnése, és ezzel kapcsolatban a Strasburgi Emberi Jogok Európai Bírósága előtti lehetőségek, ugye külön vizsgálattárgyát kell, hogy képezzék, de mindenképpen itt egy pár szót érdemes beszélni róla. És egy pár szóval az Európai Unió szankcionális, szankciós politikáját is érdemes úgy gondolom górcső alá venni. Ezzel kapcsolatban amúgy tudjuk, hogy itt azért nagyon vastag magyar érdekek is megjelentnek, hiszen látjuk a híreket, a híradásokat, és itt természetesen nagyon sok különböző vélemény fogad, fogalmazható meg. Ezeket a véleményeket jellemzően általában mindig mindenki meg is fogalmazza. Itt egy picit szeretnék egy áttekintést adni erről a helyzetről, a lépés lehetőségéről, és talán egy-két félreértést is sikerül eloszlatni, amik sajnálatos módon benne vannak az uniós szankciós politikával kapcsolatos magyarországi diskurzusban sajnos. Tehát az első bizonyos jogi alapozásnak a ugye a jusszat bellum contra jusin in bellum problémával szeretném kezdeni röviden, megígérem, hogy rövid leszek. De mi az elhatárolás, ez miről szól? A nemzetközi jog a fegyveres erő alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket két területre szétbontva vizsgálja, és ezeken a területeken különböző szabályok írott, illetve szokásjogi szabályok léteznek. És nagyon gyakori Uh, nagyon gyakori probléma az, amikor egy fegyveres konfliktussal kapcsolatban uh, megfogalmazásra kerülnek mindenféle gondolatok, amik ugye általában a vélemény nyilvánítás körében szabadon megtehető dolog. Uh, gyakori probléma az, hogy bizonyos jogi kérdések egymással összecsúsznak. Uh, a legjellemzőbb ilyen összecsúszás az, hogy mindenki egy fegyveres konfliktussal kapcsolatban Általában szeret saját egyéni preferenciái és egyéb dolgok mentén állást foglalni. És hát ugye emberből vagyunk a legtöbb esetben, tehát egy fegyveres konfliktus elkezdésének a módja, mikéntje is gyakran meghatározza azt, hogy mondjuk az embereknek az egyéni preferenciái, azok valamelyik oldal mellett landolnak. Ugye a legegyszerűbb ilyen fölállás, amit azt gondolom, hogy mindannyian látunk, hallottunk, vagy tapasztaljuk elég gyakran, Ugye általában ilyen esetben a, a, az ember a megtámadottal van, ami azt jelenti, hogy, hogy hajlandóak nagyon sokan, nem szándékosan, csak ez így jön ki, hajlandóak ilyen leegyszerűsítő gondolati eredményekkel jutni, ha egy állam mondjuk nemzetközi jogot sértő módon támad meg egy másikat, akkor ő a rossz fiú, és ennek eredményeképpen a másik oldal nyilván már tévedni, meg rosszat tenni nem tud. Itt van, -e, Ezt nagyon szeretném röviden és ez egy nagyon fontos dolog rögtön az elején, hogy amennyiben a hadviselés jogának a megsértésének eseteit vizsgáljuk, akkor abból a szempontból irreleváns az, hogy egy fegyveres konfliktust ki kikezdett. Az is irreleváns, hogy a fegyveres konfliktus megkezdése jogszerű, vagy jogellenes volt. A jelenlegi orosz-ukrán fegyveres konfliktusban egyértelmű, Álláspont egyezőség van abban a kérdésben, hogy ezt az Oroszországot, ezt a konfliktust Oroszország egy agressziós cselekménnyel a nemzetközi jogot megsértve kezdte, tehát jus ad bellum szempontjából, ez az egyik terület, tehát a fegyveres erő alkalmazására vonatkozó általános nemzetközi jogi szabályok területe szempontjából Oroszország oldalán egy egyértelmű jogsértés van. Ukrajna jogos védelmi helyzetben van. Ez viszont nem jelenti azt, és erre majd a következő logikai blogban fogunk kitérni, ez viszont nem jelenti azt, hogy Ukrajnának minden a honvédelem vagy a védelmi helyzet keretében végrehajtott katonai vagy harci cselekménye egyértelműen jogszerű lenne. Uh, ugye a ad bellum szempontjából végzett, végrehajtott vagy levont következtetésünk, az just in az az a hadviselés joga területén nem biztos, hogy egyben egye, átváltható, sőt, a legtöbb esetben biztos, hogy nem. Egy, egy védelmi helyzetben lévő állam fegyveres erői ugyanúgy hajthatnak végre háborús bűncselekményeket, és sérthetik meg a hadviselés jogának a szabályait, mint egy agresszor állam fegyveres erejének a tagjai. Tehát önmagában az a kérdés, hogy egy állam, jogszerűen indított egy fegyveres konfliktust, vagy jogellenesen, annak nincs jelentősége abban a kérdésben, hogy a fegyveres erői által elkövetett cselekményeknek a jogi megítélése micsoda. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És bellum, tehát a konfliktus megindítása szempontjából, a levont következtetésünk ugye az, amit a tényekből levonhatunk, hogy Oroszország egy agressziós cselekménnyel, pontosabban több agressziós cselekménnyel ezt a fegyveres konfliktust jogellenesen indította meg. Természetesen egy ilyen helyzetben az érintett államok politikai kommunikációja, mondjuk az általuk fenntartott, üzemeltetett megmondó emberek, beszélőfejek, szervezetek, stb. stb. természetesen a politikai propaganda szintjén mozogva mindig meggyőzik a világot arról, megpróbálják meggyőzni a világot arról, hogy ez természetesen nem igaz, igazából, igazából nem is ők az agresszorok. Ugye most is ebben a konfliktusban azt látjuk, hogy orosz politikai aktorok folyamatosan arról beszélnek, hogy igazából ez a fegyveres konfliktus egy proxy amit mint az Egyesült Államok, meg Nyugat-Európa indított Oroszország ellen, stb. stb. De nagyon hasonló érveket, érveket hallottunk annak idején, már, aki, már én nem, meg azt mondom, többségünk sem. A második világháború előtt például a Japán részéről, aki ugye kitartóan állította, hogy már pedig az Egyesült Államok őt folyamatosan beszorítja, stb. stb. és ezzel indokolták, a háborúba lépés, illetve az Egyesült Államok megtámadásának jogszerűségét. És éppen ezért én azt szeretném is mondani, hogy meg megjavasolni az összes ilyen fegyveres konfliktusban, hogy a ad bellummal kapcsolatos kérdéseket a legtöbb esetben nem biztos, hogy érdemes túlzottan mélyen cincálni. már csak azért sem, mert például a háború áldozatai szempontjából ez hogy nem teljesen irreleváns hogy ki kezdte az adott fegyveres konfliktust, az mennyiben felelt meg mondjuk az ENSZ alapokmányának az előírásainak, stb. stb. Mindazok a nagyon izgalmas akadémiai jellegű viták, amit ezen a kérdésen nemzetközi jogász kollégákkal le tudunk folytatni, ezek sajnos az áldozatokon eltalában nem segítenek. Amiért ennek lehet, vagy van is jelentősége, ez ugye a kérdés, hogy az egyéni bünteti jogi felelősség az agressziós cselekmény esetében vizsgálható-e, erre részletesen, amikor a Nemzetközi Büntetőbíróságról fogok egy picit beszélni, ott vissza fogok térni, hogy általában, és ebben a konkrét problémában is milyen nehézségei vannak ennek a dolognak, azt most érdemes előre rögzíteni, hogy az agressziós cselekmény, az agresszióért való, ami ugye egy állami cselekmény főszabály szerint, hiszen egy állam támad meg egy másik államot. Ennek a cselekménynek az egyéni jogi felelősségé való transformálása a nemzetközi jognak jelenleg egy nagyon-nagyon kúrens, problematikus feladata. Ezzel nagyon finoman próbáltam azt kifejezni, hogy itt azért vannak jogalkotási és egyéb hiányosságok. Majd visszatérjünk rá a Nemzetközi Büntetőbíróság esetében, hogy pontosan miért. Amit érdemes rögzíteni viszont ezzel kapcsolatban, hogy... Az első és leg egy nagyon komoly probléma ugye az, és ezt érdemes az agyunkban tartani, amikor erről gondolkodunk, hogy a háborúba lépés ténye az, hogy egy állam úgy dönt, hogy már pedig ő fegyveres erőt fog alkalmazni, a legtöbb állam belső alkotmányjogi rendszerében és alkotmányos struktúrájában nem egy politikai vezető egyéni politikai döntése hanem, ahogy például a Magyar Alaptörvény is kimondja, a korábbi alkotmány is kimondta, hogy a háború, hadviselés egyéb kérdésekben az országgyűlésnek kell döntenie. Amikor 2003-ban az Egyesült Államok megtámadta Irakot például, akkor bármennyire is szerették volna a demokrata politikusok, ezért mindenféle büntetőjogi felelősségre vonás alá tenni George W. Bush akkori ezért felelősnek tartott elnököt, vagy legalábbis Dick cheney az alelnökét, a probléma ugye jogi értelemben az volt, hogy azért a 2003-as háborúról döntött az Egyesült Államok kongresszusa. És ő mondta ki a döntő szót. És a legtöbb állam esetében ez rögtön egy olyan problémát jelent, hogy nagyon nehéz egyéni bünteti jogi felelősségét transformálni valamit, ahol a döntés egyébként egy testület. És persze tudjuk, utolsó gondolat ezen a területen, mielőtt tovább lépünk, tudjuk, hogy a II. világháború után, a náci háborús főbűnösök esetében volt ilyen tárgyú felelősségre vonás a nürnbergi törvényszéken, és azt is tudjuk, hogy Bárdosi Imrét is felakasztották, emiatt Magyarországon egy nébírósági perben, de itt azért maradjunk annyiban, hogy a II. világháború utáni nébírósági pereket nem biztos, hogy érdemes a jogi kiművelt, jogi szakmunkák mestermunkájának beállítani, ahogy egyébként a Nürnbergi törvényszéknek az e területen hozott ítéleteivel kapcsolatban is, azért természetesen megfogalmazódnak, és meg is fogalmazhatunk bizonyos fajta kritikákat annak idején. Ami egy jóval objektívebb kérdés, és erről aztán tényleg nagyon sokat lehetne beszélni, nem véletlenül nem fogok erről kifejezetten sokat beszélni, de tényleg nagyon sokat lehetne. Ezek ugye a hadviselés jogának a sérelmei, amikből nagyon-nagyon-nagyon sokat látunk. Köszönhetően annak, hogy a modern médiát egyre nehezebb elzárni a fegyveres konfliktusos eseményektől, illetve már csak azért is, mert a egyre inkább, egyre többek számára rendelkezésre álló technikai eszközök Bizony már abszolút alkalmasak arra, hogy egészen lenyűgöző minőségben, tehát ahhoz képest, hogy akár pár évvel ezelőtt is professzionális stábok is mondjuk egy fegyveres konfliktusos helyzetben milyen színű technológiával dolgoztak. Tehát most már egész egyszerűen számos olyan eszköz van, nagyon sok helyen apró kisméretű eszközök, amikkel lehet rögzíteni. Ez a modern konfliktusokban egyébként ez idáig az idáig az elmúlt időszakban az összes konfliktusban ez problémát jelentett azoknak, akik szeretnének dolgokat elrejteni, vagy, vagy, vagy, vagy eldugni a kíváncsi fürdkésző szemek elől. A mostani orosz-ukrán konfliktusban pedig azt láthattuk, hogy bődületes mennyiségben dőlnek elő azok a videófelvételek, amik egyértelmű jogsértő cselekményeket örökítenek meg. Természetesen ezek esetében ilyenkor az a probléma jelentkezik, hogy van ezek hitelessége mennyire állapítható meg, el. És azt is látnunk kell, hogy a modern fegyveres konfliktusokban az összeütköző felek kifejezetten már ugye, önálló csatatérként vagy frontvonalként tekintenek a politikai, meg a kommunikációra, a médiára. És hát ez például akár a palesztin-izraeli konfliktust, ha nézzük már évekkel ezelőtt, itt kialakul gyakorlatai vannak annak, hogy hogyan kezelje egy aszimmetrikus hadviselésben a gyengébb fél a médiát, amivel aztán politikai és egyéb támogatást tud magának biztosítani. Ezt most például az ukrán fél is láthatóan nagyon jól csinálja. Ugye nagyon sok különböző jogsértő cselekményről látunk meggyőzőnek tűnő beszámolókat, és bizonyos körülmények között videó bizonyítékokat, itt azért vagyok óvatosan fogalmazással, hogy most mit tekintünk bizonyítéknak, mert, mert ugye azt, a példa, mondok egy konkrét példát. Amikor azt látjuk, hogy egy ukrán városba egy cirkálórakét becsapódik egy civil lakóépületbe, akkor az egyértelműnek tűnik, hogy itt valami, valami a hadi sérelméhez igen közel álló dolgot láttunk de ugye ezt nagyon nehéz egy videófelvételből megállapítani, konkrétan szerintem lehetetlen, hogy az a valóban a hadviselés jogát súlyosan sértő cselekmény, amit láthattunk, hogy becsapódik egy lőszer, egy tüzérségi lövedék, vagy egy cirkáló rakéta, vagy bármi, egy egyértelműen polgári célpontnak, polgári objektumnak tekintett épületbe, ez az egyértelmű jogsértés egyáltalán nem biztos, hogy egy valódi háborús bűncselekményt is megvalósít. Hiszen nem tudjuk, ebből a videófelvételből nem tudjuk megállapítani, hogy az a cirkáló rakéta, vagy lőszer, vagy akármi, az egy szándékos ö, tüzeléskiváltás eredményeképpen csapódott be oda. Tehát az volt a cél, hogy valóban azt az épületet találják el, vagy valami hiba történt, a kezelő elrontott valamit... Ö, technikai oka van, tehát arra szeretnék itt ilyen komik figyelmeztetni, hogy ez bizonyítéka lehet, mondjuk egy ilyen videófelvétel egy hadviselés jogát sértő cselekménynek, de egyáltalán nem biztos, hogy az bizonyítékát jelenti egyben egy szándékos háborús bűncselekménynek is, hiszen a büntetőjog fogalmi sajátossága is velejárója, hogy ugye a szándékot is bizonyítani kell tudni, tehát egy bűnelkövetői szándék megállapítására is szükség van. Persze, van gondatlanság is, hogy egy gondatlanságnak, de egy háborús bűncselekmények esetében a legtöbb esetben szükséges elem a, a, a szándékosság. A gondatlanságnak is van olyan magas fokú ö, szintje, ami már háborús bűncselekményt valósíthat meg, de azt is bizonyítani kell. Tehát én nagyon óvatosan próbálok fogalmazni ilyenkor mindig, amikor ilyen eseteket látunk, a szinte biztos és egyértelműen megállapítható, hogy valamiféle jogsértést látunk, a genfi egyezmények, a fegyveres konfliktusokra irányadó genfi egyezmények sérelmének esetét látjuk, de hogy emögött e van ez szándékosság, tehát mondhatunk-e egyértelműen egy, nemzet, egy, egy háborús bűncselekményér való bünteti jogi felelősséget is ki tudjuk mondani, azt általában videófelvételek alapján én jellemzően attól próbálok óva inteni mindenkit, mert az jogi értelemben, szakmai szempontból nem áll össze. Ugye azt már rögzítettük a konfliktus minősítésénél, hogy ez egy nemzetközi fegyveres konfliktusnak minősül. Itt azért érdemes rögzíteni, hogy az, hogy egy fegyveres konfliktust az egyes szereplők, hogyan minősítenek, meg minek hívnak, az a legtöbb esetben jogilag levást. Tehát, amikor Oroszország különleges katonai műveletről beszél, és a sajtóban is hallhattuk, hogy sokan arról spekuláltak, hogy majd május 9-én bejelenti a hadi állapotot Vladimir Putin, ennek igazából nemzetközi jogi jelentősége semmi nem lett volna. Belső jogi jelentősége lehetett volna, hogy az orosz belső jog például egy ilyen helyzetben milyen mértékű mozgósítást tesz lehetővé az orosz kormány számára? Eznek belső jogi jelentősége lehet. Nemzetközi jogi jelentősége az égegyat a világon szinte semmi nincsen. A, egy nemzetközi fegyveres konfliktusban az összeütköző felek egymással szemben kötelesek az 1949-ben elfogadott Genfi egyezmények összes előírásának alkalmazására, illetve emellett a hadviselésnek az egyéb számos más nemzetközi szerződésbe foglalt előírásaira is figyelemmel kell lenniük. Ezek közül nagyon sokat ki lehetne emelni, amit én fontosnak tartok. Ugye 1977-ben fogadták el a 49-es egyezményeknek egy átfogó reformját, és ezeknek az előírásoknak a nagy része is. Ugye itt az a probléma, hogy ezt a két fél nem, nem erősítette meg, nem váltak annak részévé, de ezeknek az előírásoknak a nagy részében is, szakirodalmi egyetértés van, hogy ezek jogi erejüknél fogva amúgy is kötelező szabályok. És amit még meg kell jegyezni, hogy ez a nemzetközi konfliktus nem most kezdődött. Csak ugye ez a téma az elmúlt években, hát politikai okokból ezt azért nem nagyon erőltetik. Természetesen Ukrajna ezt mondogatta, de hát ugye 2013 utáni időszakban, amikor először megjelentek a kis zöld emberkék a krím környékén, és a Krím félsziget elragadása, a Donbass és egyéb régiókban azok a fajta szervezet ellenállások az ukrán kormányzattal szemben, amiket nyilvánvalóan Oroszország támogatott a kezdetektől fogva. Ebben egyébként Oroszország egy évek óta begyakorolt mintázatot követ, más államok esetében is láthatunk hasonlókat. Tehát legkésőbb 2014 óta egyértelmű, hogy itt egy nemzetközi fegyveres konfliktus áll fönn, amiben ugyanakkor Ukrajna nem vállalt és kerülte a nyílt összecsapásokat az orosz fegyveres erőkkel. Érzésem szerint kerülte ő volna a továbbiakban is, de idén februárban ezt Oroszország már nem tette lehetővé, hogy kerülje a közvetlen összeütközéseket. Ami ugyanakkor nagyon szépen látszik, hogy Ukrajna készült, olyan eszközöket szerzett be, és ezeket az eszközöket a fegyveres konfliktus során láthatóan olyan hatékonysággal használja, hogy készült egy ilyen felállásra. Ennek eredményeképpen most így, egy, egy kialakult egy katonai helyzet, ahhoz képest ugye a jogi helyzet kicsit letisztultabbnak tekinthető, most már mindenki kimondja azt, amit mondjuk 2014-ben, meg utána csak nagyon kevesen ö, mertek, vagy akartak kimondani. Ugye itt volt egy nagyon érdekes, és természetesen érthető okból egy nagyon érdekes európai hozzáállás ez a konfliktushoz, ami, amit nagyon sokan hasonlítanak a II. világháború előtti Hitlerrel kapcsolatos nyugat-európai politikához, állítva azt, hogy az akkor is sikertelen volt, és most is sikertelen lett, ez, ebben most nem szeretnék állást foglalni, mert ugye nem a politikai aspektusok vizsgálata a feladatunk, de a lényeg az, hogy az idén februárban, amikor megindultak az orosz katonai támadások Ukrajnával szembe, akkor ez a jogi kép, ez a nyilvánosság számára és a politikai kommunikáció számára is láthatóan letisztult. Uh, néhány példát ígértem, ami a fegyveres konfliktusok, a, a hadviselés jogának a sérelmét jelentik, és érdemes itt mind a két oldalt azért figyelni. azért a ki, Az előkerült információk és egyébek alapján azért több a hadviselés jogát sértő eseményről, meg helyzetről láthattunk képeket, meg van információnk az orosz oldalról, Nyilván vannak a teljesen nyilvánvalóan egyértelmű jogsértő helyzetek, civilek elleni a rendelkezésre álló felvételek és ismeretek alapján úgy tűnik, hogy itt azért folyamatos törvényszéki orvostani vizsgálatok történnek az előkerült holtestek tekintetében, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát úgy tűnik, hogy több esetben sor került módszeres, civil személyek elleni támadásokra, tömeges nemi erőszakra, Mindezek egyébként sok elemző szerint már ellépnek a háborús bűncselekmények kategóriájától, és belépnek a népírtás bűncselekményi kategóriájába is. De az elmúlt évtizedekben tragikus módon volt arra lehetőség például Ukra uh, bocsánat, Ruanda kapcsán, és még néhány egyéb helyzet kapcsán a jugoszláviai válság során, hogy nemzetközi büntetőbírói fórumok értelmezzék a népírtás bűncselekményének a különböző elkövetési lehetőségeit, és ugye annak során például azt is kimondta a Ruanda törvényszék annak idején legvégső soron, hogy bizony a módszeres, módszeresen elkövetett nemi erőszak akár népírtási eszközt is, is válhat, tehát népírtást is megvalósíthat. Ezt a kérdést most óra hagyjuk nyitva, ebben majd, amikor ténylegesen bizonyítékokról tudunk beszélni, akkor azt gondolom, hogy megalapozottabban lehet állást foglalni. Én azt gondolom, hogy vannak bizony olyan cselekmények, vagy vannak nyomai olyan cselekményeknek, amik a jelenlegi bírói gyakorlat alapján már akár népírtásnak is minősíthetőek. A civilek elleni szervezett, tömeges, módszeres támadások ezek egyértelműen a háborús bűncselekményi kategóriába bőven beleférnek, nagyon-nagyon sok vagy direkt, vagy szándékosan félremel, félre bombát láthattunk, sajnálatos, tragikus módon. Ezek mind ugye a hadviselés jogának a sérelmét jelentik ilyen helyzetben. A ukrán oldalról, amit láthatunk, amik a hadviselés jogával nem állnak összhangban, láthattunk olyan problémákat, amik a Például az elfogott orosz személyekkel való bánásmód tekintetében bizony nagyon komoly kritikákat vetnek föl, és láthattunk olyan helyzeteket, amik ilyen határesetnek tűnhetnek. Ugyanis például olyan helyzeteket láthattunk, amikor elfogott orosz katonák az ukrán médiának nyilatkoznak, Ugye a harmadik Genfi Egyezmény 1949-ből, ami a fegyveres konfliktusok során a hadifoglyok státuszával foglalkozik, annak 13. cikke egészen pontosan. Egy olyan megfogalmazást tartalmaz, ami nyilván 1949-ben elfogadott nemzetközi egyezmények még a közösségi médiára és hasonlóra nem terjedtek ki, hiszen nem gondoltak rá, de maga a megfogalmazás ennek a cikknek azt mondja ki, hogy a nyilvános kíváncsiskodástól védeni kell a hadifoglyokat. Az én álláspontom szerint, amikor orosz hadifoglyokat mutatnak be az ukrán médiában, és beszéltetik őket erről arról, hogy ők mennyire sajnálják, hogy ők itt vannak, és a többi, és a többi. Természetesen nem vonom kétségbe, hogy ők valószínűleg tényleg sajnálják, hogy ott vannak, és minden a általuk elmondott valószínűleg igaz de a Genfi Egyezmény ezt akkor sem teszi lehetővé. Már csak azért sem, mert egyébként nem tudjuk eldönteni, és soha nem is tudhatjuk majd eldönteni, és nem is dolgunk, hogy eldöntsük, hogy egy hadifogoly mértesz bármilyen nyilatkozatot, milyen, uh, milyen, milyen, milyen számonkéréstől vagy retorziótól fél, mit ígértek neki cserébe esetleg, stb. stb. Mindezek olyan szempontok, Amiktől a Genfi egyezmények szeretnék a hadifoglyokat, a hadifogó státuszra jogosult személyeket megvédeni. Elképesztő mértékű fosztogatásról vannak hírek, ami ugye megint az orosz oldalon fennálló a hadviselés jogával, masszívan nem összeférhető cselekmények. Ugye láttunk olyan felvételeket, amik, amik megint olyanok, amiket nem lehet úgy meghamisítani, mert nincs is értelme. Uh, tehát, hogy kilőtt orosz katonai jármű, szállító jármű, és akkor a kilőtt, kiégett jármű platóren egy rakás mosógép. Kiégett maradványai voltak láthatóak, uh, és egyébként a média tele van az egyéb olyan történetekkel, mint az ellopott, hipermodern uh, traktorok példája, amiket egészen csecsenföldig vittek a érintett orosz erők, ahol aztán nem tudták használni, mert ugye ezek professzionális GPS-kontrollal és egyében ellátott traktorok, és a tulajdonos egész egyszerűen lezárta és letiltotta a használatukat, tehát egészen csecsenföldig vitték őket, ahol aztán nem tudják használni. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen dologról tudunk, amik egyértelműen a fegyveres konfliktusok jogának a megsértését jelentik. És akkor ugorjunk is egy kicsit a különböző konkrét intézményekre és az ő lehetséges eljárásaikra, és hogy hol tartanak ezek az intézmények, és mire várhatunk, mire számíthatunk tőlük. Az első ilyen intézmény a klasszikusan az államok közötti viták rendezésére. 1945-ben létrehozott Nemzetközi Bíróság, ugye az ENSZ fő bírói fóruma, az ENSZ egyik főszerve, ez ugye az ensz egy egyidejűleg jött létre, Uh, Ugyanakkor akkor közvetlen elődjének tekinti a Állandó Nemzetközi Bíróság néven ismert és működött előd intézményét, Itt egy államközi peres eljárást indított Ukrajna 2022. februárjában, tehát a konfliktus megkezdése pillanatában. Mint a címe is mutatja, az elnevezése is mutatja ennek az eljárásnak, uh, itt alapvetően hogy a népírtás elleni egyezmény sérelmének megállapítására lő az ukrán fél. Érdemes rögzíteni, hogy a Nemzetközi Bíróságnak egy nagyon fontos működési sajátossága, és emiatt persze nagyon sokan fogalmaznak meg kritikát, mind a bírósággal, mind a nemzetközi joggal szemben ugye általában, hogy a Nemzetközi Bíróság akkor tud eljárást, konkrét államközi vitát lefolytatni, hogyha ahhoz a vitában érintett minden részes fél valamilyen módon hozzájárul. A hangsúly azon van, hogy valamilyen módon. Ez a hozzájárulás nem kell feltétlenül, hogy kifejezett legyen, persze ez a legtisztább, amikor két állam miközben vitatkozik, abban azért meg tud állapodni, hogy ezt a vitát kultúráltan a bíróság elé viszik, de az esetek többségében, nem ez történik. De csak ismerős lehet, amikor Magyarország és Szlovákia 1993-ban megállapodott, hogy a bős nagymaros vitát a Nemzetközi Bírósághoz viszik, akkor ebben hosszas előkészítő tárgyalások, viták és minden után ebben mind a két állam megállapodott. És így került az ügy a bíróság elé. Most általában, amikor két állam között fegyveres konfliktus van, akkor el lehet képzelni, hogy mennyi hajlandóság van a két állam részéről ilyen jellegű megállapodásokra. Jellemzően sajnálatosan azt kell mondanunk, hogy nem szokott ilyenkor ilyen hajlandóság lenni, de szerencsére más módokon is meg lehet alapozni a bírósági joghatóságát, nevezetesen úgynevezett valamilyen nemzetközi szerződésekben elhelyezett joghatósági klauzulával, ami azt jelenti leegyszerűsítve, hogy nagyon sok nemzetközi szerződésben van egy olyan cikk, ami azt mondja ki, hogy a jelen egyezmény aláírói, magas szerződő felek, ahogy az egyezmények szoktak fogalmazni, megállapodnak abban, hogy a jelen nemzetközi szerződés sérelme esetére megállapodnak a nemzetközi, bűntet, a nemzetközi bírósághoz való fordulás lehetőségében. És amennyiben a szerződésben részes államok a szerződést aláírják, megerősítik, és az rájuk nézve ezzel a cikkel együtt lép hatályba, akkor az azt jelenti, hogy onnantól kezdve ők az egymás közti vitájukat a szerződéssel kapcsolatban, azt a bírósághoz vihetik, bármilyen külön megegyezés, vagy beleegyezés, vagy külön kifejezett hozzájárulás nélkül is. És ugye a népírtás elleni egyezmény, ami 1948-ban került elfogadásra, ebben ugye részes fél, mind Oroszország, mind Ukrajna, egyik fél sem fűzött ennek a joghatósági klauzulát tartalmazó cikkéhez egyfajta fenntartást, ami azt jelenti, hogy ez bizony kötelező rájuk nézve is. De mivel Oroszország bizonyos ponton hivatkozott arra, hogy itt népírtást követel Ukrajna ezekben a különböző vitatott területeken, ezért Ukrajna egy némileg meglepő mozdulattal azt mondta, hogy ő ezt a pert Oroszországgal szemben a népírtás elleni egyezményre alapítja, amiben ugye mind a ketten részesek, de ő nem azt állítja első körben, ez nagyon fontos, ez még akkor volt, februárban a konfliktus kirobbanása időszakában, ő nem azt állítja, hogy Oroszország Népírtást követ el, és ezzel megsérti a népírtás elleni egyezményt, hanem a hangsúlya Ukrajna érvelésén akkor azon volt, hogy azzal, hogy Oroszország fals vádakat fogalmaz meg Ukrajnával szemben, azzal megsérti a népírtás elleni egyezményt, és erre alapozza a pert. Tehát igazából a, a Ukrajna a Nemzetközi Bíróságtól azt kérte, hogy a Nemzetközi Bíróság ezt a fajta jogsértést állapítson meg Oroszország részéről. Miért? Azért, mert így volt egyértelmű a joghatósági alap. És ennek ezzel, ezzel egy idejűleg, hogy beadta a keresett levelet, ezzel egy idejűleg kérte, hogy a bíróság ideiglenes intézkedéseket fogadjon el. Ugye az ideiglenes intézkedések jogilag kötelező, valamilyen végzésbe foglalt, intézkedéseket jelent, amit a konfliktusban, vagy a vitában részes felek kötelesek végrehajtani. Tehát a bíróság ilyenkor ezt kérte Ukrajna, hogy a bíróság például tiltsa el Oroszországot a további fegyveres erő alkalmazástól. Ezt végül egy tárgyalás lefolytatása után egyébként a bíróság ezeket március 16-án ezt a végzést meg is hozta. de Oroszország a tárgyaláson nem volt jelen, azt a nyilatkozatot tett, hogy ő ezzel az eljárással nem hajlandó foglalkozni. Egyébként érveket fejt, fejt, fejt, fejtett ki írásban, azzal, hogy igazából miért nincsen a bíróságnak joghatósága. Jelenleg ott tart ez az eljárás, hogy, hogy a bíróság ugye pár, az utolsó végzése után pár héttel megállapította, hogy a felek, milyen határidőben kötelesek a következő beadványaikat beadni, tehát most itt tart az eljárás. Amiről érdemes egy kicsit még beszélni, hogy milyen hatásai lehetnek a nemzetközi bíróság ítéletének. A gyakorlat az, hogy a nemzetközi bíróság ítéletei bár elvileg kötelezőek, azoknak a végrehajtása az érintett államok belátásától függ. Különösen igaz ez, az ENSZ biztonsági tanácsának állandó tagjaira, hiszen amennyiben egy állam a nemzetközi bíróság kötelező ítéletét nem hagyja végre, akkor azzal a kapcsolatban főszabály szerint a másik fél az ENSZ biztonsági tanácsától kérhet valamiféle segítséget. Nyilván az ENSZ biztonsági tanácsának állandó tagja adott esetben bármit meg tud vétózni, ami ő ellene, a bizottság, a biztonsági tanács asztalára kerülne, és hát már most is láttuk egyébként Oroszországot, a, ugyanebben a, a, ugye egy vétóval élni, rögtön, amint a biztonsági tanács asztalára került az Ukrajna ellen megindított támadás, akkor ott Oroszország rögtön vétózott. Alkal jegyzem meg, ugye 2014 óta nem az első esetben vétózott Oroszország. Tehát itt természetesen hiátusai vannak a nemzetközi jognak, meg ugye a nemzetközi bíróság kényszerítő képességének. Ebben nagyon sok vita zajlik a nemzetközi jog művelői között. Vajon a kérdés ugye az, minden ilyen vita arról ér véget, hogy kitalálhatunk mi elméletben sokkal jobban működő megoldásokat, de ugye a biztonsági tanácsi tagság akkor is bizonyos valamiféle létező erőnek az elismerése, és hát az egy nagyon komoly vita, hogy vajon ezt a létező erőt, ezt próbáljuk-e azzal ignorálni, hogy mondjuk az állandó tagok tekintetében a vétójogot megvonjuk, vagy bizonyos körülmények között megpróbáljuk megkerülni az állandó tagokat. Van egy nagyon régi eszköz, az ENSZ kezében, amit még 1950-ben találtak ki, az úgynevezett Egyesülve a Békéért határozat, ez lehetővé teszi azt, hogy az ENSZ közgyűlése kétharmados többséggel megkerülje a biztonsági tanácsot olyan esetekben, amikor a biztonsági tanács döntésképtelen. Ez 1950-ben, pont a kóreai háború időszakában, amikor a Szovjetunió bőszen elkezdett mindent megvítózni, akkor találták ki, Nagyon viszonylag kevés esetben alkalmazták utána, az 56-os szuaziválság, stb. stb. Aztán szépen lassan kikapott, mert ugye a nyugati fél a 60-as évekre elvesztette az ENSZ-ben a kényelmes, állandó kétharmados többségét. Ugye egészen a 60-as évekig egy domináns nyugati többség volt az ENSZ tagállamai között, az ugye 70-es évekre már gyökeresen megváltozott az, az új tagságok, meg új csatlakozók, meg egyebek miatt. És hát azóta, hogy kikopott elméletben az egyesülve a békért határozatra való hivatkozás lehetősége, és ezzel az ötlet, hogy megkerüljék a biztonsági tanácsot. Nem tudok róla, hogy konkrétan most erre lenne terv, de nem lennék meglepődve, hogyha előbb-utóbb hallanánk majd erről a most kialakult politikai helyzetben, Tekintettel arra, hogy az ENSZ közgyűlésében ugye egy nagyon-nagyon elsöprő többséggel volt egy állásfoglalás, nem olyan régen abban, hogy Oroszország cselekményét elítéli a nemzetközi közösség, hát a számok alapján biztosan több, mint kétharmados többsége. Tehát ez azt jelenti, hogy nem kizárható, hogy ezt az ötletet elő fogják majd venni. Meglátjuk ennek. Természetesen hogy az a probléma, hogy a politikai hatásai ezek kiszámíthatatlanok lesznek, mert még hogyha az ENSZ közgyűlése mondjuk el is fogadna egy kötelezőnek szánt határozatot, ami fogalmilag ugye kizárt, akkor is annak a teljesülése az nyilván nagyon-nagyon kérdéses. Hát Oroszország saját magától biztos, hogy nem fogja azt elfogadni. Különösen miután kikerülik őt, meg a potenciális vétójogát a biztonsági tanácsban. El lehet képzelni, hogy milyen egyértelmű elköteleződés lenne Oroszország részéről, hogy ezt hajtsa végre. Nyilván tudjuk, hogy semmilyen. Térjünk át a Nemzetközi Büntetőbíróságra, itt ugye különösen fájdalmas dolgokról kell beszélnünk, nevezetesen különböző jogsértő cselekményekért való uh, egyéni büntetőjogi felelősség kérdéséről. Uh, itt érdemes megjegyezni, hogy a jelenlegi ukrán-orosz konfliktusban a Nemzetközi Büntetőbíróság statutumába tartozó szinte minden bűncselekmény esetében lehetséges az eljárás, egy kivétel van a már korábban megénekelt agresszió bűncselekménye, amire majd mindjárt külön kitérünk. De a Nemzetközi Büntetőbíróság statutuma a népírtást, a háborús bűncselekményeket és az emberi elleni bűncselekményeket tartalmazza, mellette negyedik bűncselekményként, vagy bűncselekmény csoportként otthon az agresszió is. Ami egy probléma a jelenlegi ukrán-orosz konfliktusban, meg általánosságban az agresszió tekintetében, hogy az agresszió bűncselekményében nem volt egyetértés az államok között, a definiálásában, a meghatározásában, amikor, amikor 1998-ban lezárták az államok a Nemzetközi Büntetőbíróság statutumának a szövegének a tárgyalását, tehát azt akkor nyitva hagyták. 2010-ben fogadtak el egy definíciót, akkor egészítették ki a statutum szövegét ezzel. Ugyanakkor ez a definíciós elem, ez a része a statutumnak, ez csak 2017-ben lépett hatályba, és úgy fogalmaz, hogy csak és, külön, csak és kizárólag részes államok tekintetében működik. A probléma pedig az, hogy sem Oroszország, sem Ukrajna nem részes állam, nem írták alá, nem ratifikálták a nemzetközi büntetőbíróság statutumát, az rájuk nézve, rájuk nézve nem kötelező. Ukrajna. 2013-ban egy egyoldalú nyilatkozattal alávetette magát a statutumnak, és ugye ez aztán több más alávetéssel, de elvileg mai napig is kitart, ami azt jelenti, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság vizsgálhatja ezeket a bűncselekményeket, amennyiben Ukrajna területén követik el őket, ami ugye azt jelenti, hogy a jelenlegi konfliktusban is vizsgálódhat a Nemzetközi Büntetőbíróság, de... Ennek a vizsgálatnak a joghatósági alapját, ez az alávetési nyilatkozat adja, Ukrajna nem vált részesféllé azóta sem, ami azt jelenti, hogy az agresszió bűncselekmény tekintetében nincsen a Nemzetközi Büntetőbíróságnak eljárási jogosítványa vagy eljárási jogai. Csak a három másik bűncselekményi csoportban vizsgálódhat a Nemzetközi Büntetőbíróság, azokban pedig azért, mert ugye Ukrajna 2013 óta több alávetési nyilatkozattal erre lehetőséget biztosított. És hát 2022. március 2-án jelentette be a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyésze, hogy megindítják a részletes vizsgálatokat, magát a helyzetet, az ukrán helyzetet már 2013 óta ugye előzetes megfigyelés, hogy vizsgálatok alatt tartották, most jelentette be az ügyész 2022 március 2. án hogy tényleges vizsgálatokat, nyomozásokat is fognak lefolytatni, aminek eredményeképpen majd valamikor akár egyéni vádiratokra, egyéni vádiratok előterjesztésére is sor kerülhetne, azt fogja jelenteni, hogy konkrét meghatározott személyek egyéni bünteti jogi felelősségét fogja vizsgálni a Nemzetközi Büntetőbíróság. Na most ez sem volt annyira egyszerű, volt itt egy nagyon érdekes csavar március előtt a Nemzetközi Büntetőbíróság és az ügyész kommunikációjában, ugyanis, és itt egy picit technikai leszek, csak hogy az érdekességeket emeljük ki, ugyanis elvileg a Nemzetközi Büntetőbíróság statutuma alapján az ügyész saját jogon kezdeményezhet nyomozásokat, meg vizsgálatokat olyan állam tekintetében, amelyik egyébként elfogadta a bíróság joghatóságát. Ez a saját jogon ez azt jelenti, hogy a maga HG, a Nemzetközi Büntetőbíróság, ami ugyancsak Hákában van, bocsánat, itt vannak összekeverések, tehát a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyésze saját jogon eldönti, hogy már pedig én most itt vizsgálatokat fogok indítani. Mi a következménye ennek, hogyha ezt ő eldönti? ezt a döntését magának a bíróságnak engednie kell, tehát meg kell erősíteni. Tehát van egy előzetes, perelőkészülő tárgyalás előkészítő szakaszok, amennyiben az ügyész saját jogon dönt úgy, hogy elkezd vizsgálatokat folytatni, azt jóvá kell hagynia magának a bíróságnak. Ugye ez azért került be annak idén a statutumba, hogy a nemzetközi büntetőbíróság ügyésze ne gyakorolhasson olyan mértékű hatalmat, amivel mondjuk ténylegesen, vizsgálatokat tud indítani egy szuverén állammal és annak különböző képviselőivel szembe, ha legyen ott egy bírói kontroll ezen a kérdésem. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy egy részes állam utalással hozza helyzetbe a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyészét, azaz egy részes állam azt mondja, hogy kedves Nemzetközi Büntetőbíróság ügyésze, én itt ezt a helyzetet szeretném utalni, hogy te foglalkozzál vele, én nem akarok. Ez miért is fontos? Mert a Nemzetközi Büntetőbíróság az úgynevezett komplementaritás elve mentén működik, ami azt jelenti, hogy másodlagos az állam saját büntetőjoghatósági és büntető fórumaihoz képest. A Nemzetközi Büntetőbíróság csak akkor járhat el, hogyha az érintett állam hatóságai nem tudnak, vagy nem akarnak a konkrét bűncselekmények tekintetében eljárni. Ugye az utalás intézményét azért tették bele az alapítókiratba az államok, a statutumba, hogy amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy ő nem akar az ő területén történt bűncselekményekkel foglalkozni, ilyennek nagyon sok oka lehet, amire egy állam ezt nem akarja megtenni, akkor az utalással, Lehetővé tegye, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság rögtön ő helyette eljárjon és vizsgálja ezeket a dolgokat. Na most itt történt egy nagyon érdekes dolog Ukrajnával kapcsolatban, nevezetesen az, hogy kiállt az ügyész, és kérést intézett a statutumban részes államokhoz, és kérte őket, hogy utalják az ukrán helyzetet a bíróságra amivel megmondom őszintén, hogy első nekifutásra nem is értettem, hogy erre mi szükség van, meg ez miért történik, hiszen Ukrajna alávetése az elvileg megteremtette a Nemzetközi büntetőbíróság joghatóságát. Meg is magyarázta az ügyész, azt mondta, hogy ha ezt a tagállamok megteszik, akkor gyorsabban tud vizsgálatokat kezdeményezni. Miért? Mert ezzel ő megúszta, a bíróság előzetes engedélyét, ha úgy tetszik. Tehát ezzel maga a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyésze szeretné most kikerülni, számomra úgy tűnik, a bírói kontroll saját maga fölött, és ez jogilag azért egy nagyon izgalmas dolog, mert igazából most az történt, nagyon valami több mint 40 állam volt, aki erre válaszként azt mondta, hogy persze, csináljuk, beleértve a Magyarországot is egyébként, csak kérdekességképpen, hogy igazából az történt, hogy Államok, részes államok egy másik állam területén zajló helyzetben tettek utalást, amiben én nem vagyok 100%-osan biztos, hogy ez egyébként konformitásban áll a statutum szabályozási struktúrájával, hiszen ott főszabály szerint ez arról lett kitalálva, hogy az egyes részes államok a saját területükön előálló helyzeteket utalják a bírósághoz, ezzel lemondva a szuverén jogköreikről, az, hogy egy másik állam területén fennálló helyzetet utalhassanak a részes államok a bírósághoz, ez Eredályi korában egyetlen egy esetben került sor, és ott is azzal feloldódott a probléma, hogy utána az érintett állam saját maga is azt mondta, hogy oké. Okay. Ez így most egy kifejezetten érdekes helyzet. Meglátjuk, hogy ezzel mit fog csinálni a maga a bíróság, ez hogy fog értelmezni. Jelenleg még nem került sor konkrétan egyéni vádemelésekre, hiszen maga a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyészsége is most bizonyítékokat gyűjt, egyáltalán az elkövetett bűncselekmények tekintetében akarnak föltárni információkat, tényeket, tehát itt most tényekre van szükség, és hát van egy a legutolsó nyilvánosan elérhető információ, hogy a maga a Nemzetközi Büntetőbíróság létrehozott egy olyan, Hát ilyen kapcsolatba lépési lehetőséget, ahol gyűjtik az információkat, amellett, amit egyébként természetesen más csatornákat is begyűjtenek. Tehát itt most szerintem néhány hónap múlva lesz már egy-két vádemelés, hogy ki kell szemben, és hogyan azt majd nyilván meglátjuk. Nagyon sokan olyan sajtóban természetesen ez is úgy jelnik meg, hogy vajon Putyin megye hágába. Csak emlékeztetnék rá, mielőtt kinevetjük ezeket a kérdéseket, hogy Azért a 90-es évek során arra sem fogadtak volna sokan nagy összeggel, hogy majd Szlobodán Miloševicet látunk, vagy látjuk egy nemzetközi törvényszék előtt állni, és ez megtörtént végül. Tehát nem azt mondom, hogy Putyin biztos, hogy hágába fog kerülni, mint vádlad, de azt mondom, hogy egyáltalán nincs kizárva, hogy magasrangú orosz politikai katonai vezetők, vagy akár maga Putyin is oda kerüljön. Itt megint ez viszont hozzá kell tennem, hogy amennyiben Ukrán oldalról kerül sor valamiféle ilyen bűncselekményre, akkor elvileg a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt akár ukrán személyekkel szemben is van lehetőség. És hogyha kiderül, hogy történt ilyen, akkor biztos vagy benne, hogy az ügyészség vádat is fog emelni ilyen témában, akár ukrán személyekkel, katonákkal, politikai vezetőkkel szemben is. Csak érdekességképpen, 99 ben amikor ugye a NATO Koszovó miatt bombázta Szerbiát. Ugye a szerbiai konfliktusra 1993-ban a híressé vált hágai különleges törvényszéket állította fel a, a RENZ biztonsági tanácsa annak idén, és ritkásan kevésé ismert tény, hogy ez a hágai törvényszék 1999-ban, amikor a NATO elkezdte bombázni Szerbiát, akkor bejelentette, hogy hát bizony mi vizsgálni fogjuk a NATO katonai műveleteit is, és bizony, egy átfogó jelentésben egyébként a Nemzetközi Törvényszék végül ki is tért arra, hogy a NATO katonai műveletéi során milyen jogsértő vagy egyéb cselekményekre került sor. Tegyük hozzá, hogy azt megállapította a hágai törvényszék, hogy szándékos háborús bűncselekmény elkövetésére nem került sor. De hogyha került volna rá sor, akkor egyáltalán nem mondhatja senki, hogy ott a Hágai törvényszék egészen biztos, hogy nem emelt volna vádat adott esetben, akár NATO katonák, döntéshozók hogy egyebek tekintetében is. Szóval így a Nemzetközi Büntetőbírói Fórumokkal kapcsolatban a politikai döntéshozónak, a katonának mindig jó, hogyha egy kicsit óvatos, mert ezek a valóban függetlenül működő testületek, ezek bizony hajlamosak valóban függetlenül is működni. És ez az agresszió kérdésére azt ígértem, hogy visszatérünk. Miután nem terjed ki a Nemzetközi Büntetőbíróságnak a joghatósága az agressziócselekményének a vizsgálhatóságára, ezért most van egy élő kezdeményezés, ez több állam, akadémiai, nemzetközi joggal, nemzetközi büntetőjoggal foglalkozó személyek és egyebek támogatják, hogy az ENSZ állítson föl egy különleges törvényszéket a Jugoszlávia, Ruanda és egyéb törvényszékek mintájára ami kifejezetten az agresszió bűncselekményének kivizsgálásával foglalkozna. Itt szeretném azt mindenképpen leszögezni, hogy ez egy jóval-jóval nehezebb vállalás lenne, mint a 93-as Jugoszlávia és a 94-es Ruanda ügyében felállított különleges törvényszék. Ennek az elsődleges oka az, hogy mind a Jugoszlávia, mind a Ruanda törvényszék olyan bűncselekmények tekintetében lett fölállítva, amik az érintett államok belső joga alapján is bűncselekmények voltak. Ezekért az érintett államok saját hatóságainak el kellett volna járniuk. És igazából mind a hágai Jugoszlávia törvényszék, mind pedig a Ruanda törvényszék semmi mást nem tett, mint a hatályban lévő Jugoszláv, illetve Ruhandai jogot alkalmazta. Ugye ez megint egy kevés ismert tény, de tény. Ez a két törvényszék, nemzetközi törvényszék, de az elkövetéskor hatályos helyi jogszabályok alkalmazására voltak létrehozva. Most ugye utaltam arra, hogy az agresszió bűncselekményénél még definíciós viták is vannak, tehát ilyen jellegű, élő, egyértelmű, a belső jogban is létező kötelező szabály nincsen. Tehát ez szakmailag egy sokkal húzósabb feladat lenne egy ilyen nemzetközi törvényszéket felállítani, sokkal több jogi akadálya és problémája van, nem csupán az, hogy egyébként Oroszország a Biztonsági Tanácsban nyilván megvétózna egy ilyen kezdeményezést, ahogy mint utaltam rá, már volt ilyen, 2014-ben az MH17-es eh, holland repülőgépnek a lelövésével kapcsolatban volt az ENSZ Biztonsági Tanácsában egy javaslat, hogy ennek a kivizsgálására legyen egy nemzetközi törvényszék, Oroszország azt mindent további nélkül azonnal megvétózta. És hogyha egy ilyen javaslat bemenne most az ENSZ biztonsági tanácsához, ne legyenek illúzióink, azt megint meg fogja vétózni. És itt jön a kérdés, megint visszautalnék arra, hogy mi van, hogyha megpróbálja a nemzetközi közösség a egyesülve a békér határozattal körbejárni, megkerülni a biztonsági tanácsot, hát akkor abból egy nagyon izgalmas helyzet alakulnak ki. Egy pár szót ugye már áttérve az európai kapcsolatra, az Európa Tanács, ugye az az európai integráció struktúra, amiben Belarus kivételével az összes létező európai állam a kontinensen tag volt. Hát most, hogy Oroszország még tagja, az egy külön érdekes kérdés lesz, mert mindjárt kitérünk rá. Ugye, amiért ez egy nagyon fontos szervezet, és van relevanciája az ukrán orosz konfliktusban, hogy a Strasburgi székhelyű Emberi jog Európai Bírósága ugye ennek a szervezetnek a keretében működik nem az Európai Unió keretében, konkrétan nem sok köze van az Európai Unióhoz, és ennek megfelelően ugye a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága eddig is eljárhatott, és el is járt olyan emberi jogi panaszok tekintetében, amit például Oroszország ellen annak az Ukrán állam területen elkövetett cselekményei okán nyújtottak be emberi jogi jogsérelemre hivatkozva mindenféle panaszosok. Jelenleg a nagyon ritka az, hogy az Európa Tanácson belül államközi eljárásra kerül sor, tehát az egyik Európa Tanács tagállam a, nyújtson be emberi jogi panaszt egy másik állam ellen. Elméleti lehetőség erre van az Emberi Jók Európai Egyezmény alapján, csak érdekességképpen, hogy nagyon-nagyon kevés ilyen eljárás volt, egészen a 90-es évek beütéséig, és hát jelenleg, Ukrajna és Oroszország között már a tizedik számozású ilyen eljárás indul, ugye a legutolsó most indult, februárban természetesen a konfliktus megindítása után. Egyébként pedig, ami az egyéni panaszokat illeti, Oroszország a második helyen áll, nála több emberi jogi panasz az egyéni panaszok tekintetében csak Törökország ellen szokott bemenni általában, és hát ezeknek az egyéni panaszoknak is a nagy része az ukrán területen elkövetett mindenféle cselekmények emberi jogi sérelmeivel kapcsolatban állnak összefüggésben. És hát Oroszországnak és az Európa tanácsnak, különösen a Strasburgi bíróságnak amúgy is feszült volt a viszonya jó régóta. Néhány évvel ezelőtt Oroszország általános megdöbbenésre elfogadott egy olyan alkotmánymódosítást, meg úgy írta át a, belső jogszabályokat, hogy annak alapján például az Orosz Alkotmánybíróság jogot kapott arra, hogy a Strasburgi bíróság ítéleteit felülvizsgálja. Hát ez nyilvánvalóan egy nemzetközi jogi nonsens volt már akkor is, de hát az orosz Duma parlament így többségében, és az Orosz Alkotmánybíróság ugye nyilván lelkesen kihegyezett tollakkal várta a lehetőséget, hogy ő megmondhassa a strasburgi ítéletekről, hogy azok miért nem jók az orosz alkotmány szempontjából. ismét, nemzetközi jogi szakmai szempontból ez egy abszurd. A mostani helyzet viszont véglegesen megmérgesítette az Európa Tanács, ugye, a tagállamok egészen konkrétan, illetve Oroszország viszonyát, és hát egy fura folyamat eredményeképpen most ott tartunk, hogy Oroszország kilépett az Európa Tanácsból, vagy az Európa Tanács kizárta őt, és ugye bocsánat, hogy itt egy picit bizonytalannak tűnök, de valóban bizonytalan vagyok, mert nem tudom egyértelműen megmondani, hogy most Oroszország kilépett, vagy az Európa tanács zárta ki. Mert mind a kettő mást mond. És mondhatnánk, hogy ennek az égényet a világon semmi jelentősége, az a lényeg, hogy már nincs ott, de ennek van jelentősége. Mégpedig az, hogyha Oroszország lép ki, és ezzel szűnik meg a tagsága, akkor az a tagság az az év végével szűnik meg mert ugye ezt mondja az Európa Tanács alapító kirata. Amennyiben viszont őt kizárják, akkor a kizárás pillanatában megszűnik a tagsága. És ugye egy, fel, egy, egy ilyen egy folyamat eredményeképpen történt meg ez, ennek a legutolsó szakaszáról hoztam bizonyos forrásokat, meg dokumentumokat, Ugye 2022. februárjában a konfliktus kirobbanásakor azt a döntést hozta a Miniszteri Bizottság, ez az Európa Tanácsnak a legfontosabb végrehajtó testülete, hogy felfüggeszti Oroszországnak a képviseleti jogait az Európa Tanácsban. Majd ehhez kapcsolódóan, március 2-án egy újabb határozatban mindenféle pénzügyi meg egyéb következményeket állapított meg, és ezután kezdte Oroszország bondogatni, március 10 és 15 között több ilyen nyilatkozat jelennek, például a külügyminisztériumtól, meg máshonnan, kevésbé, talán kevésbé jelentős forrásokból is már korábban, hogy a döntő szerintem a március 15 külügyminisztériumi bejelentés, hogy Oroszország kilép az Európa Tanácsból, és ezt követte március 16-án a miniszteri bizottság egy döntése, mi szerint ők kizárják Oroszországot. Hivatkoztak a Európa Tanács alapító okiratának 8. cikkére. A probléma az, hogy a 8. cikk alapján nem zárhatja ki Oroszországot a Miniszteri Bizottság. Pontosabban kizárhatja, de annak vannak bizonyos előfeltételei. Ezek az előfeltételek viszont nem állnak fönn. Tehát az én értelmezésem szerint Oroszország kilépett, az ő kilépése az, az ami joghatája bír ami azt jelenti, hogy még évvégéig, idén évvégéig ő tag. Lehet mondani, hogy ennek semmi jelentősége nincsen, de én azt gondolom, hogyha ennek a konfliktusnak még idén valamilyen rendezése történik, Oroszország az, hogy kilép az Európa tanácsból, az egy nagyon-nagyon-nagyon komoly game changer az össze-európai politika szempontjából. Mert persze, Oroszország mozgolódott a Strasbourg-i bíróság ellen, mentek a viták az Európa tanácsban, stb. stb. De Oroszország még arra így egyértelmű ambíciót nem mutatott, hogy ezt a keretet is magát szétverje. Arra nagyon sok ambíciót mutatott az elmúlt években, hogy ebben a keretben ő másképpen működjön, mint ahogy mi szeretnénk, hogy ő működjön. De az, hogy szétistúgja ezt a keretet, arra még nem volt nem mutatott ambíciót, tehát ebből a szempontból ez a lépés ez nagyon komoly, és szerintem azért alapvetően az orosz állam nagyon sok különböző aktora sem örül ennek a lépésnek. Ami azt jelenti, hogyha ezt a konfliktust idén még sikerülne valamilyen módon lezárni, tehát valamilyen konszolidációra sor kerülne, akkor Oroszország azzal, hogy a kilépési nyilatkozatát egyoldalúan bármikor visszavonja, helyre tudja állítani a tagságát még idén évvége előtt. Ezt úgy tűnik, hogy a március 16-i miniszteri bizottsági határozata vagy döntéssel ezt maguk az Európa Tanács tagállamai, ezt meg akarják akadályozni. Ez most egy picit spekuláció a részemről, nem tudom, hogy ténylegesen milyen szándékai vannak Oroszországnak, de szerintem az, hogyha abban indulunk ki, hogy az ő kilépése hatályos, és az év végéig még a tagságot életben tartja, ez egy jóval könnyebb deeszkalációt tesz lehetővé. Amennyiben én vágyom rá, meg szeretném, hogy ilyesmi történjen, akkor ez egy, ez egy életképesebb megoldás lesz. Uh, itt egy, megint egy történelmi analógia, mert biztos van, aki most azt gondolja, hogy, hogy itt minden bizonytalan, sok minden bizonytalan. Konkrétan az, hogy például a Jugoszlávia, a 90-es években a Jugoszláv konfliktusban nagyon komoly viták voltak arról, hogy most Jugoszlávia kilépett az ENSZ-ből annak idején saját magától, vagy az ENSZ dobta őt ki, és ebben a kérdésben az álláspontok nagyon gyorsan megváltoztak abban a pillanatban, amit mondjuk politikai érdekek fűzöttek ahhoz, hogy hirtelen mostantól mást mondjunk, mint ami korábban volt. A Nemzetközi Bíróság előtt akkor is folyt egy eljárás, amit Bosznia-Hercegovina indított Jugoszlávia ellen, még 94 ben És például abban a vitában hirtelen olyan helyzet állt elő, hogy a pernyertesség függött attól, hogy most Jugoszlávia ki van-e zárva az enzből ből vagy nem. És azon kezdett vitatkozni, az, az, az, vitatkozni minden állam, hogy most Jugoszláviát vajon mi kizártuk, vagy nem zártuk ki. És például az Egyesült Államok, amikorában egész odáig azt mondogatta, hogy úgy kizártuk Jugoszláviát, hogy még a világon nem zártak ki senkit sehonnan, hirtelen elkezdte azt mondogatni, hogy ja, dehogy zártuk ki, nem zártuk ki, ő még mindig tag. Miközben Jugoszlávia, aki egész odáig azt mondogatta, hogy hát én olyan tag vagyok, hogy ilyen tag a világon nem volt, hirtelen elkezdte azt mondogatni, hogy ja nem, hát én ki voltam zárva. Mindez azért, mert egy konkrét peres eljárásban ettől a pernyertesség függött. Tehát lehet azt mondani, hogy ezek ilyen komolytalanak tűnő dolgok, de ezeknek lehet komoly jogi jelentősége. Én azt gondolom, hogy az összességében egy nagy európai veszteség egyébként, hogyha Oroszország ténylegesen kiesik az Európa tanácsból, és ez azért túl kell, hogy mutasson azon, hogy egyes államok, európai államok, hogy bárki meg van sértve, vagy haragszik Oroszországra, vagy éppen haragszunk -e Oroszországra. Azt gondolom, hogy minden jogunk megvan, hogy haragodjunk Oroszországra, van is miért. De akkor is Oroszország kiesése a nagy európai struktúrából, amit az Európa Tanács jelent, ez mindenkinek a vesztesége. Tehát én nem javaslom, hogy itt ezen különösebben nagy örömökre kerüljön sor. És akkor néhány szó az Európai Unió szankciós politikáról a konfliktussal kapcsolatban. itt rögtön az elsősorban szeretném rögzíteni, hogy ez alapvetően egy politikai kérdés, hogy az Európai Unió szankciók az Európai Unió tagállamainak az álláspontját tükrözik. Természetesen ők azt gondolják, és az az álláspontjuk, és osztom ezt az álláspontot többnyire, hogy jogilag nekik igazuk van abban, ahogy megítélik Oroszországnak a jelenlegi szerepét és cselekményeit, és ezek a fajta szankciós, alkalmazott szankciók, ezek ilyen büntetésként működnek, de ugye ez nem jog. Tehát az, hogy az Európai Uniós tagállamok úgy döntenek, hogy most mi valamiért meg akarjuk büntetni Oroszországot, ez egyáltalán nem biztos, hogy egyébként jogszerű. De ugye jelenlegi helyzetben mi úgy gondoljuk többnyire, és az Európai Uniós tagállamok is úgy gondolják, és egyetértünk abban, hogy Oroszország itt most a jogsértő fél. Ami fontos az uniós szankciók szempontjából, ezt a sajtóból azért itt-ott elég gyakran lejön, hogy itt, nevezetes, itt a szankciók tekintetében konszenzus kényszer van. Ugye az Európai Unió nem egy állam, ez azt jelenti, hogy önálló a tagállamoktól elválasztott külpolitikát nem csinálhat. Nincsen olyan, hogy Európai Uniós külpolitika. Akkor van, hogyha minden uniós tagállam egyetért, vagy legalábbis nem utálják annyira, hogy megakadályozzák. Lényeg, hogy konszenzus kényszeres a történet. Lehet ezzel ellen teljes joggal. Megértem, hogyha valakinek ez nem tetszik, de ez a helyzet. Az Európai Unió nem az Európai Egyesült Államok megint mindenkinek megvan a lehetősége, hogy megfogalmazza, hogy szeretné -e, hogy az legyen, vagy nem, de jelenleg a jelenlegi szabályok keretében kell működni, és annak keretében is működik az Európai Unió, ami azt jelenti, hogy olyan szankciós döntések hozhatók meg, amikkel minden tagállam egyetért. Ugye az eddigi eredmények a szankciós politika tekintetében, különböző intézkedések tekintetében született már uniós konszenzus, és meg is születtek ezek a szankciós döntések, és ezeket alkalmazzák is. Ezek különböző személyi, vagyoni korlátozások, pénzügyi korlátozások, illetve gazdasági, különösen export-import korlátozásokat jelent. Aki figyeli a híreket, tudja, hogy a nagy forró krumpli, a nagyon nehéz kérdés, ugye a különböző energiahordozók importja tekintetében áll fönn, Ugye Ursula von der Leyen bizottsági elnök néhány nappal ezelőtt, azért is volt itt Budapesten közvetlenül egy gyors munkalátogatásra. Mert ebben a kérdésben ugye a magyar államnak ö, megvannak a maga speciális érdekei, és ebben a kérdésben láthatóan a magyar kormány hajlandó elmenni a falig, ami azt jelenti, hogy adott esetben akár ezzel a fajta vétójoggal élni is hajlandó. Ö, nem beszélünk róla jellemzően, itt is csak egy utalás erejéig említem meg, hogy nem csak Oroszországgal, hanem Belorusszal szemben is fogadott már el most emiatt a konfliktus miatt szankciókat az Európai Unió. És akkor vissza a magyar pozícióra egy, egy pár mondat erejéig. Ugye a magyar kormány jelenleg számos ponton áll vitában az Európai Bizottsággal, hogy az Európai Bizottság terjeszti elő a különböző szankciós javaslatokat, és a tagállamok a tanácsban kell, hogy ezeket elfogadják. Ezekben a kérdésekben, mint említettem, kényszer van, tehát egy tagállamnak a nem szavazata adott esetben megfenekeltetheti az egészet. Na most, vannak, ugye az Európai Unió működésében vannak az állami tagállami érdekek, amik a legtöbb esetben lehetnek teljesen legitim érdekek, azt, hogy most a magyar gazdaság mennyire kitett az orosz energiahordozó importnak, ezt tudjuk, hogy jelentős mértékben. Megint, nagyon-nagyon sok politikai, kritikai egyéb észrevétel tehető, hogy miért ekkora Magyarország kitettsége, miért nem tett a kormányba semmit az elmúlt sok évben, hogy, hogy ez a kitettség csökkenjen, stb. stb. Amikor itt van egy ilyen helyzet, akkor az általában azért a kormányzatok nem szeretik, hogyha a múlt hibáit szokták, nekik, nekik. Itt is alapvetően természetesen a magyar kormány nem ezzel szeretné tölteni az idejét, amikor ebben a témában viták vannak, hanem ugye, mint említettem, több vitája, sok vitája, párhuzamos szálon futó vitája van az Európai Bizottsággal. Talán a, leg, a legismertebb, amiről legtöbbet lehet hallani, az úgynevezett kondicionalitási eljárás, vagy másnéven új jogállamisági eljárás megindításának a kérdése, és senkinek ne legyenek illúziói, a kormány a vétójogát ezekben a külügyekkel, külpolitikával kapcsolatos kérdésekben természetesen arra használja, hogy eredményeket sikarjon ki ezekből a másik szálon futó eljárásokból, meg helyzetekből is. Azért ezt csinálja, mert mindig minden állam, mindig minden körülmények között ilyen helyzetben ezt fogja csinálni. Tehát ez teljesen természetes dolog. Megint lényegtelen, hogy ki ezt milyen módon ítéri meg, milyen politikai preferenciák alapján, ez egyfajta reális politika, ami mondom nem kell, hogy tessék, de attól még ez így van. Azt kell látni, hogy a magyar kormányzatnak ez egy fontos szempont, aminek menténi döntéseket hoz ebben a kérdésben. És ennek megfelelően azt prognoszkizálom, hogy végül azért a nem kerül sor a vétó alkalmazásra, a magyar kormány is adott esetben valamilyen módon, természetesen most erről folynak a viták, hogy itt pontosan milyen módon, esetleg eltérések engedélyezésével, esetleg plusz anyagi erő forrásokért cserébe, stb. stb. De ami sokkal, font, for sokkal valószínűbb, hogy egy olyan alkú keretében, hogy a kondicionalitási eljárás keretében a bizottság sokkal kisebb ö, szankciós csomagot javasoljon a tanácsnak a magyar állammal szemben, mint amit esetleg szeretne. Tehát egy ilyen alkúért cserébe valószínűleg a magyar állam végül hozzá fog járulni az újabb ö, szankciós elem megalkotásához. Ugye ami most az asztalon van az energiahordozó import, és ugye első sorban most az olajimport, a legvégső a gáz. Uh, ugye a, mind az olaj, mind a gáz már olyan uh, szankciós kérdést vett föl, ahol azt világosan kell látni, hogy ez egy kicsit már olyan helyzet, mint, uh, mint ugye a legendás történet a fogorvosi székben, amikor ugye az a mondás, hogy és akkor most mind a ketten nagyon fogunk vigyázni, hogy a másiknak ne fájjon annyira, uh, a probléma ugye az, hogy az energiahordozó import tekintetében beléptetett bármilyen szankciós intézkedés, már bizony az Európai Uniónak, különösen egy-két tagállamának is nagyon-nagyon fájna, nem csak Magyarországnak. Tehát ezt alapvetően mindenki egy kicsit szeretné érzésem szerint elkerülni. Egy kicsit ez olyan, mint a chicken game, amikor ugye egymás felé robognak a, a párbajozó felek autóval, és akkor az a, az a nyuszi a chicken, aki aki a végén elkapja a kormányt. Uh, itt azért ez történik jelenleg, hogy a, az Európai Unió a bizottság javaslatára a tanácsban a tagállamok ugye egyre emelik a tétet, és ugye mindenki azt várja, hogy, hogy, hogy mikor fog ez tényleg, sem már olyan hatást gyakorolni Oroszországra, akár gazdasági, akár bármilyen értelemben, amikor Oroszország bedobja a törölkezőt. És közben természetesen Oroszország pedig próbál kibújni, ezek alól a szankciók alól próbál magának ugye más piacokat, más gazdasági partnereket keresni. Tehát, hogyha ha, ha kitesznek a Swift fizetési rendszerből, meg nem működik a Mastercard az országban, akkor majd, akkor majd a kínaiakhoz átmegyünk, és akkor beállunk az Alipay rendszerébe, stb. stb. Tehát ilyenek vannak, és itt azért van egy nagyon komoly nagy stratégiai megfontolás is azért a háttérben, nevezetesen az, hogy hogy Oroszország azért Kínával szemben, a nyugatnak, vagy az Egyesült Államoknak azért sokkal inkább egy szövetséges, semmint egy potenciális ellenség. Tehát Oroszországra, Oroszországra úgy van szüksége a nyugatnak, egy esetleges Kínával kapcsolatos, nem feltétlenül fegyveres konfliktus, hanem egy ilyen globális verseny tekintetében, hogy ott Oroszországnak inkább egyfajta nyugati szövetség oldalan lenne a helye, és ott is látják ezt többnyire. Tehát a szankciós politikák tekintetében egy nagyon-nagyon-nagyon kiélezett és kellemetlen helyzetben vannak az európai államok. Ugyanis egyrészt nekik is fájnak ezek a szankciók, másrészt pedig nem szeretnék Oroszországot ténylegesen eltávolítani az európai politikai közösségtől, meg az európai érdekkörtől, ahogy Oroszország sem szívesen, azt gondolom, józán belátások alapján nem szívesen szeretne ettől eltávolodni. Meglátjuk, hogy ez hova fog menni, hova fog tovább lépni. Ugye jelenleg a szankciós politikánál az olajimport jelenleg, ami az asztalon van, és hát vagy lesz benne megállapodás a következő néhány napban, vagy nem. Elképzelhető, hogy mire ebből az előadásból ugye a, videó, a szerkesztett videó elkészül már ez a kérdéshez, meg fog oldódni, vagy el fog dőlni, meglátjuk, hogy hogyan tovább. Itt most nagyon-nagyon-nagyon mozognak a különböző dolgok. És akkor nagyjából ennyi lett volna, amit én szerettem volna, hogy minden jelentős témába egy kis betekintést engedve egy kicsit, amiről szerettem volna beszélni. Köszönöm szépen a figyelmet. Így az utolsó dián van néhány hivatkozás, ahol érdemes elsődleges forrásokat és információkat is gyűjteni, ezt én amúgy is mindig a hallgatóknak is szoktam minden, mindig mondani, hogy, hogy a, leg, a legjobb információ, amit ők közvetlenül szereznek meg, és például a különböző nemzetközi szervezetek működésével kapcsolatban az információ mindig ezeknek a szervezeteknek az oldalán érhető el. A sajtó gyakran a híreket, a különböző információkat kicsit átalakítja, gyakran a sajtómunkások, a sajtóképviselői nem is biztos, hogy helyesen értik, amikor olvasnak valamit, tehát önmagában nem mindig, nem minden körülmények között szerencsés ötlet a sajtóra hivatkozni, nem csak Magyarországon, máshol sem, de nagyon fontos, hogy elsődleges információból dolgozzon mindenki, aki valami minőségi munkát szeretne akár elemzői, vagy akár másmilyen oldalon kiadni a kezéből. Köszönöm szépen a figyelmet, az előadásnak ezennel így a kötött részének vége van, Próbáltam beleférni az egy órába, ez többé-kevésbé többé sikerült. Bocsánatot kérek, lehetett volna sokkal hosszabb is, de próbáltam visszafogni magam. És akkor köszönöm szépen a figyelmet, és kíváncsian várom a kérdéseket, amennyiben vannak, és fölmerültek ilyenek. Köszönöm szépen!